I denne oppskriften skal du lage et reaksjonsspill med mikrobitten. Dette er et spill for de to spillere, og det er den spilleren som først trykker på sin knapp når på skjermen en firkant som vinner. Men pass på, ikke trykk knappen før firkanten vises, for da vinner den andre spilleren. Dette er en oppskrift som passer på deg som har programmert litt på mikrobitten fra før. Da er det bare å sette i gang.